السلام علیکم پاکستان زندہ باد آپ دیکھ رہے ہیں ایس یونیورسٹی میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید سجاد حسین آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی فرحان خان موجود ہیں بیسیکلی فرحان خان ٹیم سر کے ایک سینئر جامع ہیں جو کہ مختلف طرح کی ایکٹیوٹی لانڈی ٹاؤن میں کر رہے ہیں اور آج ان سے کچھ بات چیت کریں گے بیسیکلی ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے لانڈی ٹاؤن کے اندر اور کرنگی ٹاؤن کی طرح ایکٹیویٹی کی ہے ٹریفک کی روانگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ uh, رمضان میں جو افطاری کے سلسلہ جب یوں ٹائم قریب آتا ہے तो ट्रैफिक की बहुत होता है हजूम नजर आता है तो इसी चीज को देखते फरान खान अभी रिसिविटी करी है अपने टीम के हमरा टीम सरेम लांडी और अंदर इनसे कुछ बातचीत करेंगे क्या उनको मसाइल दरपेश है और किस तरह की एक्टिविटी थी और क्या जज्बा था किस चीज को उन्होंने जी सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने देखा कि अभी आपने रिसेंटली एक्टिविटी कर मुसल आप मुख्य तरह की लांडी और अंदर कर रहे होते हैं बेसिकली क्या क्या जज्बा है और टीम सरेम जिस तरीके से मुख्य एक्टिविटीज कर रही है इसके पीछे क्या फैनुआई कुछ इसके बारे में आवाम को बताएं री पॉइंट पर जिस तरह आप आए हैं ताकि जितने भी हमारे नागरिक हैं वो जान सकें मैं देखिए टीम सरियाम क्या काम कर रही है और क्या जज्बा है ये बिल्कुल सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरजाद भाई आपने री पॉइंट के, के हमें बताया और दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले टीम सरेआम का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे जितनी भी आ, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ٹیم سلام کے پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو لادت ابھی ریسنٹلی سجاد بھائی نے بتایا کہ ٹریفک کا ایک مسئلہ بہت جو ہے نا پیش آ رہا تھا ایک مارٹ کھلا ہوا تھا مارٹ کے آگے کافی رش لگا ہوا تھا جس وجہ سے لوگ اپنے گھر پہ افطاری میں یا جو ہے نا پہنچ نہیں پا رہے تھے کیونکہ آٹوز وغیرہ جو بھی مسئلے مسائل تھے مارٹ کے تو ٹیم سلام کے جہاں نے اس کو آبزور کیا اور لازت ہم لوگوں نے جو بھی مسائل کروں گا کہ آپ کا کیمرہ چیزیں مناظر دکھائے جو ہم لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے ایکٹیویٹیز کی اور ٹریفک کا جتنے بھی مسئلے مسائل تھے سب ختم کر دیا اور لوگ اب اپنے آسانی اپنے گھر جا سکتے ہیں ورنہ دو دو گھنٹے لگ رہے تھے وہاں پہ लोग अपने घर पे जाते हैं जैसे रमजान की इस बाबर महीने के अंदर जब लोग अफ्तारी के टाइम गर्म के पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर लेकिन जब ऐसे मौके पर आप देखते हैं शदीर ट्रैफिक का उनको सामना करना पड़े उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है सबसे पहले अगर जब इंसान अगर कुछ चीज लेने के लिए जा रहा है कुछ चीज जा रहा है अगर वो दो एक चले एक घंटा या आधा घंटा भी ट्रैफिक में तो वो फंसा हुआ है ना अगर मैं दवाई लेने जा रहा हूँ अपने घर से अगर मैं अपनी रख रू किसी के ऊपर ना जाऊँ अगर मैं दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं आधे चीज पे वैट कर रहा हूं اور میں ٹریفک کے اگر ٹیم سریام کی اگر ملک کی خدمت سے اگر یہ کسی کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں سب سے بڑا جذبہ بھی میرا یہی ہے اور اسی طرح اگر مجھے کام کرنا پڑے اپنے ملک کے بھی حاصل بڑی بہترین بڑی پیاری بات کری کہ انہوں نے کہ ٹیم سریام کے فارم سے مختلف طرح کی ایکٹیوٹیز یہ لوگ کر رہے ہیں اور ٹیم سریام حقیقی معلوم ہے جو کچھ ہو سکے اپنے اپنے طور پہ وہ کر رہی تو جس طریقے سے کچھ مزید بتائیں کہ چلیں یہ تو اپنی ایکٹیویٹی اس کے علاوہ کس طرح ایکٹیویٹیز لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ عوام کو بتائیں جتنے ناظرین کو دیکھ رہے ہیں کچھ بتائیں ٹیم کیا ہے کس طرح ایکٹیویٹیز لوگ ہیں جو جاں اور صرف کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں آواز اٹھانا اور करना है बिल्कुल اور جب انسان نیک کام کرتا ہے اور جب سب سے پہلے تو میں جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں سب سے پہلے یہ نہیں ہے لازم یہ ٹیم سر ہو اگر آپ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے سب سے بڑا نیک کام میری ذات کے لیے وہی بہت دلکل. ہے تو ٹیم سیرحام کا جذبہ بھی یہی ہے اس ملک کی خدمت کرنا اور اس ملک کے لیے جو بھی اچھا کر سکتی ہے وہ ٹیم سیر پلیٹ فارم سے ہم کریں گے تو جتنے بھی ہمارے جاں ہیں میں ان کا سب سے اس چینل کے ذریعے میں شکریہ ادا کروں گا کیونکہ وہ آدھی رات کو بھی حاضر ہیں. کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہو ابھی اب جیسے کہ ہم لوگوں نے खाने की एक्टिविटीज वगैरह की हुई सही कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर एक्टिविटीज वगैरह की भी थी तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती है हमारे लिए हम कोशिश यही कर रहे थे कि सफेद कोश लोगों उनके चेहरे न दिखाएं और टीम सराम की वर्किंग सिर्फ इसलिए दिखा रहे थे कि लोगों को पता चलिए कि टीम सराम एक प्लेटफॉर्म है और जो इस मुल्क की खिदमत कर रही है बिल्कुल बड़ी प्यारी बेहतरीन बात करी उन्होंने फरान खान ने कि मतलब टीम सराम के प्लेटफॉर्म से मुख्य सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको सोशल मीडिया पे नहीं लिया जा सकता या बात है इन्होंने वही बात करी और ऐसा ही होना चाहिए अगर आप एक आज से निकी करते हैं और दूसरे हाथ पता नहीं चलना चाहिए तो इसी चीज़ को बंदे नजर रखते हैं कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन जरूरी भी होता है कि उनको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए ताकि दूसरों के लिए ये चीज़ ट्रेंड बन सके और लोग देख के मुतासर हो हमारी पाकिस्तानी अच्छी चीज को देखती है उसको करती है और उसी को बरकरार रखते हुए लोगों की हेल्प करती है तो इसी तो कुछ चीजें होती है, कि वो पे हो जाती है तो इसी तरीके से फरान खान ने कुछ बात ऐसे करी की कुछ चीजें होती है जरूरी होती है कुछ चीजें होती है हमें छुपच करनी पड़ती, पड़ती है आपको बताऊंगा की सबसे पहले देखें अगर आप मैं अगर घर पर बैठ के मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ या ट्विटर यूज कर रहा हूँ और एक शेड के अंदर जब निकले बोलते हैं कहीं खाना तक दिल दिल रहे हैं या कोई मुल्की की खिदमत कर रहे हैं जैसे रिसेंटली बारिश थी रात चार बजे तक डिफेंस के अंदर लांडी टाउन का डिफेंस के अंदर डिफेंस हालांकि बहुत बड़ा لیکن انسانیت کی خدمت تھی نا وہاں پر بلکل یہ بلکل تھوڑی بلکل انسان چھوٹا بڑا ہو اگر لیکن اپنے کہنے بلکل کا مطلب سجاد بھائی میرا یہ ہے کہ ہم اگر فیس بک یوز کرتے ہیں یا ٹویٹر یوز کرتے ہیں لیکن ان میں سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے اس کا جذبہ پیدا ہوتا ایسا ہے اس کام کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھتا ہے بلکل لیکن بہت سے لوگ جو ہے اس کو غلط لے جاتے ہیں کہ یار اپنا ٹرینڈ بنا رہے ہیں اپنا لیکن ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا جس طرح بتایا یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کرتے رہیں گے اور جتنا کچھ ہو سکے گا ٹیم سارے عام بھی اور انسانیت کے ناطے یہ کچھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو بہترین انٹرویو مزید پوچھیں گے بیسیکلی کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کیا ان کا منہور ہے گویا اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی تو اسی طریقے سے رمضان کے با برقدو کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ابھی ہم نے بھی دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ٹیم سارے رمضان کے کے اندر بہت سی خون کی قلت ہوتی ہے کے کو لاک ڈاؤن جب پڑا ہے بالکل رمضان تو خیر بابرکت مہینہ ہے تو لاک ڈاؤن پڑا ہے تو جو بچے تھے ان کو بلڈ کی بہت نیڈ تھی جو ٹیم سر نے ہر ٹاؤن کے اندر اپنا بلڈ کیمپ لگایا ایک نمائش پر بھی بلڈ کیمپ لگا کے نے ڈونیٹ کیا صرف کیا اس ملک کی خدمت کرنا اور ٹیم سر اس وقت اس پاکستان کے اندر جتنا بھی بلڈ ڈونیٹ کر رہی ہے صرف وجہ سے جتنے بھی والدین اولاد یا دو مہینوں کے بچے ہیں جو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بورے وہ بھی کسی کے بچے ہیں تو لیکن اسی چیز کو مد نظر ٹیم سرآم نے ان لوگوں کے لیے بھی آواز بلند کی ہے اور خون دے کے کارب نے خود خون اور بلڈ دے کے اس چیز کو لازم کیا کہ ہم نے ان کا بھی خیال رکھا تو اسی چیز کو مدد رکھتے ہوئے کہ مختلف ٹاؤن کے اندر ٹیم ہم نے بلڈ ڈونیشن کیمپس کیے ہیں اور مزید کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک اچھا مزید کچھ اگر آپ جتنے بھی ویوس دیکھ رہے ہیں ان کو کیا دیکھیں, دیکھ دیکھیں, دیکھیں, دیکھیں جو بھی سن رہے ہیں اور جو بھی کہہ رہے ہیں میں صرف ایک ہی بات کہوں گا اور جو بھی جتنے بھی ٹاؤنس کے ہیں بالکل. صرف ہم میں ملک کی خدمت کے لیے نکلیں اور ان شاء اللہ جو بھی ہم سے ملک کی خدمت ہوگی ہم آگے سے آگے بڑھ کے گے ایک بہترین عفرحان خان صاحب جنہوں نے اپنے رائے ادار کے خیال کیا بتایا جتنے بھی ویورس تھے کہ ویسے کے لیے ٹیم سارے ہم کیا کر رہی ہے اور کس طریقے سے لوگ ملک کی خدمت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مزید بھی ان کو ہم انوائٹ کریں گے مزید ان سے کچھ جانیں گے کہ مختلف طرح یہ کی کیا, کیا کیا پروگرام کر رہے اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز آج کے اتنا آ... باقی آپ نے جتنے بھی ویڈیو کو دیکھیں ان سے یہ یار کرنا چاہوں گا ری پوائنٹ نیوز کو ضرور لائک سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت مل سکے اور مختلف طرح کی آپ ہماری کوریج سے فیضیاب ہو سکیں پاکستان